Лайфхаки для скутера. І так, перед початком відео Пишіть свою, е, свою ідею в коментарях для відео моїх Підписуйтесь, ставте лайки Буду вдячний кожному за підписку Так що, давайте, я погнав знімати І так, лайфхак номер один Беремо, беремо фері. Беремо зрубну щітку і воду. І так, цей факт заключається в тому, якщо у вас запитнилися грибси, беремо зараз феррі. Зрубну щітку. Вбиваємо чуть -чуть. Все, чуть Беремо, миємо грибси сей фок номер 1 Так, теперь Все, змили, і грився вже частенько, а так, а ми переходимо до другого, а два, два, два. Якщо у вас постаралися оці білі, так білий шрифт на кнопках, беремо коректор, беремо ще голові серветки або тряпку і беремо їх, берем. І карактером закоректуюємо. А не зараз повитеряється. Так, так, так. Так. Так, так само це. Так. Отак. Зараз вот ну, збираємо і витираємо всі лишні. Так, взяв його розчинник і витираємо лишні розчинник витирає. Просто беремо розчинник і розчинник все им витри. тоже. О. І все, треба витрави. І так зараз робимо всі макнутьками. Беремо ще коректор прямо, например, ку кнопку сигнала тоже. Прямо. Там до короттовой и всё. По самой Кнопку стартер. И всё. Зараз решню по літерам. Тож Зараз не чіп цього. как кнопка два раз вытараем мысли и все, прощенный камень, прям чуть-чуть вот тут, и вытараем. І так бачите насичено білі видно, що вони вже вновились, і все, переходимо до третього вайфхаку. І так, вайхак номер 3 Якщо е, у вас постаралися або вам вже надаю стандартні серые об обукреченные болты обузарные Бараму выкручиваем Бараму вот эту баночку Ставим в столице вот этот болт Бараму вот здесь бланчик сюда просто его замалюваю І так чекаем после высохнуть и будем малювати ще раз так я зробив сіма был там и так же еще и песок шар все наноси так три шари Так вже цей балтик в мене висох, зараз буду закручувати. Закручую. І так закрутив. Все. Так я зробив всіма своїми... ...болтами, на всіх болтах. А, що на я не робив? Назаді мені подобається, на мені вже достатньо. В попередньому відео я отакі диски погулював. Кому цікаво, перегляньте. Так вони виглядають. Так що давайте. Ставте лайки. Пишіть свої ідеї в коментарях, що мені знімати для вас. Я буду то знімати. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Буду вдячний кожному за підписку, так що давайте. Всім до побачення.